До кінця вересня працівники Миколаївської теплоелектроцентралі мають завершити ремонт пошкоджених ділянок на теплових мережах. Наразі головним завданням є підготовка системи очищення води, що буде використовуватися для обігріву під час опалювального сезону, розповів кореспондентам Суспільного, тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора підприємства Сергій Риков. Для більшої автономності на території ТЕЦ облаштовують свердловини, але вода з них теж не відповідає технічним нормам. Вводимо в цикл підготовки, ще судування. У нас його не було, але зараз це є важливим, важливим питанням. Той цикл, який в нас був, не може очистити воду в повному обсязі, якому беремо зі свердловин. Таким чином для очищення води застосовуватимуть два способи. Крім вже звичного вапнування, використовуватимуть соду. Саме для цього процесу монтують додатковий резервуар. Процес один і той тільки вводиться в різних точках. Обробка вопном і кальцинованою содою для осадження, грубо, дисперсних часток. І потім продувками видуваємо шлам. Оцей дрібно-дисперсний шлам видувається через грязьовика освітлююча. І надалі вже вода поступає на механічний фільтр, там проходить механічну очистку. І далі вже із баків передочищеної води вода поступає на катіанітові фільтри, де проходить процес пом'якшення води. Передбачають і можливість того, що видобутою з власних свердловин води буде недостатньо. Будемо додатково підмішувати річкову воду, оброблену спеціальними реагентами – протинакипними і протикоризійними а також туди будуть додані біоциди, які будуть сповільнювати розвиток органіки. Що ж до стану матеріально-технічної бази Миколаївської ТЕЦ, Сергій Ряков говорить, що тепломережі спрацьовані на понад 90%. Взагалі-то потребують поповної заміні. В прошлому році ми участвували в проєкті по заміні основних тепломереж і якби не ця війна, то велика вирогідність того, що цей проект би виграв, і тоді у нас в місті було б значно менше тих землених робіт, тих невдобств, які ми спричиняємо місту, коли робимо ці землених роботи, перекриваємо дороги. У пікові моменти опалювального сезону ТЕЦ має забезпечувати тиск до 140 кубометрів на годину. Загальний об'єм тепломереж підприємства, який обслуговує близько 40% об'єктів Миколаєва – об 21 тисяча метрів кубічних. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.